الآن وحصريا مرحبا من طيب وقفة واحترام، محفل اللي بوقفته ما هو يضام، قصايد شعرية الشعر كنه ظاليل الغمام، في علو المد تنهمي ليلة فيها يزيد الابتسام، ليلة والله بليال العمر كان الفعايق والفخر قدم الفنجال من بعد السلام من من المراتل والفعايل تقتدد وجد والله يلحق اعظامه مادام طيب فارس في كل يتخذ والخوار اللي على العايل كعاب عزوه بفزعاتها بلمح البصر الشعر كنه هظال الى الغمام في علو المد كيف بتنهمر ليلته فيها يزيد الابتسام ليلته والله بنيان العمر مرحبا من طيب الفعايد والفخر قدم الفنجال من بعد السلام الحق بالعود للي له حضر محمل اللي بفكته ما هو يضام جمله ربي على عزم وسطر هالمراج ما يلحقها ملام ما دون واجب هالعذر وجدت دموس جلا يا وجهة وجدها اللي في سمان افعال حار شيخته من المراتل والفعائل تكتدر وجد والله يرحم معظم